Sebastian Ghic a dezlâmbuit, dezvluiri incendiare despre viitor ponta subliniere Liviu Dragnea Video Fostul deputat fugar, Sebastian Ghic a în cel de-al treilea episod din interviul video al lui Ion Cristoiu Ghic a făcut dezvluiri incredibile despre viitor ponta subliniere Liviu Dragnea Subliniere despre cum li s-ar fi fabricat acestora dosare de trei Direcția Națională anticorupție dna. Lui Victor Ponta i-au falsificat trei dosare. Dragnea a ajuns premier? Nu. A găsit o metodă? Îl chema pe Vlad Cosmas, ieri îi spunea ori eu ce fac eu un dosar și ori îl pe Daniel Savu. El le spunea să îl fac martor sub acoperire. Mie mi s-a spus ori ce fac dosar, ori întorni pe Liviu Dragnea. Acest nas subliniere i-a format o listă de cei ce indignați. În In cazul meu, Serghei Petru subliniere, a merturisit Sebastian Ghic.